උපසම්පදා වික්ෂෝන් වහන්සේලා හෝ ගිරියන් විසින් යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ජෝතිෂාදී කටයුතු සිදු කරනවා නම් ඔවුන්ට මේ ආත්ම භාවයෙන් පසු මතු ආත්ම භාවයේ කෙසේ ධර්මානුකූලව සකස් වේද ඉතාමත් ධර්මානුකූල විග්‍රහයක් සිදු කරන අතිපූජනීය රාජගිරියේ අරිය ඥාන ස්වාමින් වහන්සේ මෙහිමයි මාතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බොහෝම පැහැදිලිව කියනවා ඔය යంత్ర මන්ත්‍ර ගුරුකම් හදිහුණියන් හඳහන් ජෝතිෂ තිරස්තීන ධර්ම කියලා. තිරසන් ධර්ම කියලායි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ. ඒක මිනිස්සු ධර්මයන් නෙමේ තිරසන් උපසම්පදා භික්ෂුවක් හැටියට අපිට කවදාක්වත් නූලක් මතුරුල කෙනෙකුට වඳින්න බෑ. උපසම්පදා භික්ෂුවක් හැටියට අපිට කවදාක්වත් තව කෙනෙකුට බෙහෙතක් කියන්න බෑ, බෙහෙතක් දෙන්න බෑ. ඒසා විනය තුලින් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිව ආවරණය කළා කියනවා මහත්වරු. ඒ මේ යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ගුරුකම් හදිහුණියන් ජෝතිෂ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තිරිසන් ධර්ම කියලා. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකේ පණවන්නේ සංස්කාරයන්ට යටත් කරලා මහත්වේ. සංස්කාරයන්ට යටත් කරලා පණවපු ලෝකයක් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය. මේ ලෝකේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයනුව කිසිම කෙනෙකුට මේ ලෝකේ අසාධාරණයක් වෙලා නැහැ මහත්වේ. කෙනෙක් කන්න නැතුව අනාථ කඳවුරක බඩගින්නේ දඟල දඟල ඉන්න පුළුවන්. ඒ කෙනාටත් අසාධාරණයක් වෙලා නැහැ මහත්වේ. මෙතනින් එලියට යනකොට පුංචි දරුවෙක් පාරේ මරලා දාලා ඉන්න පුළුවන්. ඒ දරුවාටත් අසාධාරණයක් වෙලා නැහැ මහත්මයෝ. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අපි කළා වූ දෙයයි අපිට මේ ලැබිලා තියෙන්නේ කියලා. ඔබ මේ මොහොතේ ඔබේ ඇහෙන් කඳුලක් ඒ ඔබ සංසාරේ කාට කඳුලක් දීලා තියෙනවා පිං ඔබ මේ මොහොතේ හිනාවෙනවා ඔබ සංසාරේ කාව හරි සතුටු තියෙනවා. එනං හිනාව කියන්නේ කඳුල කියන්නේ ඔබ විසින් කරගත් ආúdoයක්මයි එහෙනම් hinewata ගැටිලාවක් හඳුලට ඇලිලාවක් තේරුමක් නැහැ පිටුනේ එහෙනම් මේ ජීවිතේ ජීවන ගමනේ යද්දී අපේ ජීවිතේට යම් ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් බාධකයක් එනවනම් මහත්මයෝ අපි ඒ තුලින් දකින්න ඕනේ මොකද්ද අපේ අකුසල් විපාකයක් තමයි මේ විපාක දෙන්නේ කියලා අපි අකුසලයක් විපාක දෙනවා අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ කුසලයටුලින් ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ එහෙනම් අපේ ජීවිතේට ප්‍රශ්නයක් එද්දී ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න අපි යంత్ర මන්ත්‍ර ගුරුකම් හදි වූනියන් පස්සේ නම් යන්නේ ඒ ප්‍රශ්නේ වැඩි වෙනවා මිසක් ඒක අඩු වෙන දිශාවකට නම් කවදාක්වත් යන්නේ නැහැ පිංගතුණි. ඒක හේතුඵල ධර්මය. මොකද අකුසලයේ උදසා අකුසල්මයි අපි වඩා ගන්න. අකුසලයේ උදසා තිරස්ඨීන ධර්මයන් අපි වඩා ගන්න. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඔබේ ජීවිතේට ප්‍රශ්නයක්, බාධකයක් ගැටලුවක් මතුවෙනවා නම් ඔබ බෝධි පූජාවක් දානයක් දෙන්න. හැකිතාක් පින්කම් කරමින් කුසල් දහම් කරමින් අතීතයේ ඔබ කළා වූ අකුසල් කුසලයේ තුලින් යටකර ගන්න කියලායි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. ඔබ මේ ධර්මතාවය පිළිගන්නේ නැතුව ඔබ යාන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ගුරුකම් ධර්මතාවයන් පැත්තෙන් ඒ ඔබ ජීවිතයට එකතු කරගන්නේ මෝහයයි පින් අතුලින්. ඔබ ජීවිතයට එකතු කරගන්න. ඔබට කිසිම දාක මේ ගිහිල්ලා තෙරුවන් කෙරෙහි වූ සද්ධාව නම් සකස් කරගන්න බෑ. මොකද මේවා අන්නේ සීලවුත ධනෙටයි වැටෙන්නේ. එනිසා අපේ තෙරුවන් කෙරෙහි සද්ධාව සකස් කරගන්නවා නම් ඔබ හේතුඵල ධර්මයන් අනුව ජීවිතේ දකින්න පුරුදු අපේ ඉදිරියට ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් අපිම සංසාරේ කළා වූ අකුසලයක් හිටියට දකින්න දක්ෂ ඒ අකුසලයේ නිතරම කුසලයේ තුලින් ශක්තිමත් කරගෙන කුසලය කරේ බිය ඇති කරගෙන කුසල් මතම ජීවිතය ගොඩ නගාගන්නක් කිය චිත්තයක් ඇති කරගන්න. යම්හයකින් ඔබලා සීමාව ඉක්මෝලා යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ගුරුකාන් ජෝතිස පටු පස්සෙ ගියොත්. ඊ ළඟ ජීවිතයක් තමයි යඔබලාට ලැබෙනි. වර්තමාන සමාජයේ වේගේෙන් මන්ද බුද්ික ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා පිහතුනි. මේ මන්ද බුද්ධික භාවය පෙර ජීවිතයේ මේ මෝහය වැඩීමේ හේතු පල ධර්මයක්මයි. එක හාමුදුරෝ කෙනෙක් ජීවත් වනාා. උන්වහන්සේ මුළු ජීවිත කාලෙම යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර පුුරුකන් ජෝතිස තයි සිද්ධ ක ලප පිගැතුන මේ හාමුදුරුව අප පත් වෙනවා. මේ හාමුදුරුව අපහත් වෙලා ඒ ආරන්නෙම ප්‍රේතයෙක් වෙලා උපත්්‍යය සකස් කරගන්න අප පිහතුන. මේ ප්‍රේතයා මන්ද බුද්ධික මේ ප්‍රේතයා ඔළුව කරකෝනවා කොන්ද උත්සනවා අතපය ගස්සනවා. බලනකොට මේ പ്രേතයා මන්දබුද්ධික പ്രേතෙක් වින්නතුනේ. ඒතකොට പ്രേත ලෝකයේ ඉපදුනත් මන්දබුද්ධික പ്രേතෙක් වෙලා යෝපත්‍ය සකස්කලේ. ඇයි ජීවිත කාලය තුල මෝහයයි ජනතාවට බෙදලා මුලාව මෝඩකම සංස්කාරයෙන් ලෝකียว බැහැර කළා. ඒ නිසා මේවා පසුපස්සේ ගමන් කළොත් වින්නතුනේ මේ ජීවිතේ විනාශය කරා යනවා වගේම මතු ජීවිතය මන්ද බුද්ධික ජීවිත ලබා ගන්න හේතු වෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අනුව අපි සීත බා ගන්න ඕනේ. සංස්කාරයන් මත ජීවිතේ දකින්න මෙතන ඉන්න කාටවත් කොතනකොටවත් අසාධාරණයක් වෙලා නැහැ ඔබ කලාවුදේ ඔබට ලැබිලා තියෙනවා. ඔබ කලාවුදේ ඔබට ලැබිලා තියෙනවා නම් ඔබ සතුටින් බාර ගන්න මෙතන ඉන්නේ මං නිසා. ඔබ උතන ඉන්නේ ඔබ කළා වූ දේ නිසා. එහෙනම් අපි දෙගොල්ලන්ටම කොතනකවත් වැරදිලා නැහැ පින් අපි කළා අපිට ලැබෙද්දී අපි සතුටු සිතින් බාර ඕනේ. එතන තමයි ධර්මය